بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الملكه كليوباترا حيرت علماء الاثار على مدار التاريخ لكن بفضل من الله توصلت الى المعلومات الصحيحه عن اين توجد مقبره كليوباترا لكن قبل ان اطرح عليكم هذا الطرح يجب علي اولا ان ادلي اليكم ببعض ما توصل إليه العلماء الأثار والمصريين والأجانب في هذا الموضوع وهذا الخصوص نبدأ بتناول أن الملكة كيلوباترا لا يزال البحث عن مقبرة الملكة كيلوباترا لغز يحير العلماء وباحثي الأثار على مدار التاريخ وبعد مقبرة آخر ملوك مصر الفرعونية سرا مثله مثل مقبرة اسكندر الأكبر فأين دفنت الملكة الجميلة؟ يظل ذلك التساؤل الحاضر بين الجميع حتى الآن موجود في أذهاننا أين هي الملكة كيلوباترا؟ لكن يبدو أن الدكتور زاهي حواس عالم الأثار المصرية على مقربة من تحقيق حلم اكتشاف مقبرة كليوباترا، حيث كشف مؤخرا أنه بات قريبا من معرفة مكان قبر الملكة كليوباترا. مشير في تصريح له في وكالة تي جي 24 على هامش مشاركته في مؤتمر بريمو الذي عقد مؤخرا إلى أنه حدد موقع الدفن. في تبصوريز ماجنا على بعد حوالي 30 كيلو متر من مدينة الأسكندرية يعني في مدينة برج العرب أمام قصر أو استراحة الرئاسة في طريق الساحل الشمالي ويأمل الدكتور زاهي حواس طبعا العثور علي مومياء ومارك انطونيو وانهم بيقول انهم موجودين في قبر واحد لكن انا طبعا بستبعد انهم في قبر واحد لان ما حدث في غزو اسكندريه هربت الملكه كليوباترا عندما سمعت بمقتل مارك انطونيو فلم يلتقيا ولم يدفنوا معا ابدا فده اول حاجة ممكن اضيفها اليكم خطأ وبعد كده من عشر سنين فاتت اكدت العديد من التقارير الاثريه خرجت بان اعمال الحفائر التي تقوم بها بعثة المجلس الاعلى للاثار برئاسة دكتور زاه حواس في تابو منطقه برج العرب في تابوريزوريز مجنه اكدت ان الشواهد الاثريه على السطح في الجانب الشرقي من المعبد الذي شيد لعباده الثالوث المقدس ازيس واوزوريس وحورس يؤكد وجود مقبره الملكه كيلوباتر هو ممكن المعبد ده كان يستخدم في مراسم الدفن او مراسم الجنازات للملوك اللي هم حكموا مدينه الاسكندريه اللي بعدها ينتقلوا الى منطقه اخرى للدفن وليس هذا المعبد مخصص للدفن بل هو لاقامه الشعائر الجنائزيه للملوك عموما احنا ما نستبقش الاحداث وبعد كده جاء عالم في كاتب أو عالم اسمه علاء خالد وجوه اسكندرية عن قبر الملكة كليوباترا بيقول قد يكون في منطقة السلسلة الموجود بكورنيش الاسكندرية التي كانت ضمن الحي الملكي في العصور البطلمية وده طبعا غلط لان العصور البطلمية لا يدفنوا موتاهم في الاحياء السكنية او قريبة منها دايما ياخدوا مكان بعيد وغير معروف عشان يدفنوا الناس دي الملوك وبعدين وفي الاسري على شحاتة. الشحات على الشحات اقصد اكد في تصريحات صحفية سابقة الراي السند لدى علماء الاثار ان المقبره تقع وباقي ملوك مقابر الملوك البطلميه في الحي الملك الموجود حاليا في حي وسط الاسكندريه طبعا ده الكلام ده برضو غلط حي وسط يعني ازاي وبعدين وجود القصور الملكيه والمسارح مثل كوم الدكه والمسرح الروماني وحمام شهيره إذا من الممكن أن تكون المقبرة تقع في حي وسط بالاسكندرية وهو ما يميل له الدكتور عزت قدوس أو أستاذ الآثار اليونانية الرومانية في جامعة اسكندرية وطبعا الكلام ده برضو خطأ كبير كما إن الدكتور عبد الحليم نور الدين أستاذ الآثار المصرية في كلية الآثار جامعة القاهرة يرى أنه ايه بقى ايه اذا كانت هناك ترجحات فمن الممكن ان تكون في الاسكندريه القديمه وليس في الساحل الشمالي لا انا بؤيد الساحل الشمالي اكثر من مدينه الاسكندريه لان لا يمكن ان تختبئ الملكه كليوباترا في مدينه الأسكندرية نفسها لانها سوف تكون عرضه ان يمسكوها الف... الب... الرومان عندما دخلوا الاسكندرية. أما الآسري محمد علي سعيد يعتقد أن منطقة أبو سير هي الأقرب لأن تكون بها مقبرة كليوباترا حيث تم العثور على العديد من القطع والنصوص الآثرية تشير إلى إمكانية وجود قبر الملكة المصرية هناك. طبعا المعبد الجنائزي ده هو معبد الملوك البطالمه وكانوا يعملوا عمليات الجنازات وبتاع كله هناك للملوك والدفن كان بيبقى بعيد عن مكان المعبد بحوالي اربعين كيلو متر يعني الكيلو سبعين موقع الملكه كليوباترا الصحيح وفقا لتقرير امل حسني عالم الاثار المصريه. وتحديد المواقع الجغرافيه لها من حيث الطبيعه الجغرافيه للمنطقه والتي تقع بالقرب من قاعده محمد نجيب العسكريه وهو هذا الموقع هو الراجع بعد ان ادلوا جميع العلماء امامنا بما وصلوا اليه من علم فطبعا معلوماتهم تكاد تكون فيها شيء من الصحه وفي شيء بعيد عن الحقيقه البعد التام لكن انا اقول لكم الحقيقه الكامله وان شاء الله هتعرفوا ان كلامي ده صح وهتقولوا انتم بنفسكم تقولوا لي تعالى يا استاذ امل اتفضل تعالى ورينا فين المقبره بتاعه الملكه كليوباترا وانا ان شاء الله هعدل عليها لان ده من اختصاصي انا علامات الساعة الكبرى والدلائل عليها وعلى وجود هذه العلامات ان شاء الله سوف احدد لكم الموقع بكل دقة متناهية يعني احسن من اي جي بي اس في العالم من صنع الانسان لان صنع الله هو افضل من صنع الانسان كما تعلمون وان شاء الله سوف اقول لكم الحقيقة ليس نظريا بل عملي ان شاء الله وانا على استعداد تام لان اخوض هذه التجربة معكم وجربوني مش هتخسروا حاجة لان المبالغ بسيطة اللي لا هتتصرف لان المواقع محددة بدقة متناهية مفيش حفر عشوائي وهيتم بدقة متناهية. إن شاء الله واللي عاوز يعثر علي الملكة كيلوباترا ياريت اتصل بيا زيرو اتناشر والوسطاء يمتنعوا